لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سابسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا <تصفيق> <تصفيق> رب... رب... رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ ف...